Олександр Вознюк ось вже чотири дні вдома в Олешині. До цього більше двох місяців провів в столичному шпиталі після того, як отримав поранення. Під час оборони Гостомеля військовий втратив пальця на руці. Останній свій бій на початку березня згадує з вдячністю побратимам. Вже зі сторони Єрпіня зайшла важка техніка. Грубо говоря, ми вже опинилися в кільці то вони мене під шаленим таким обстрілом, вони мене більше трьох кілометрів виносили на собі. І не тільки мене, а ще двох. Витягнули всіх. Тут, ну, Я думаю, вже далі нічого не треба сказати, якщо тут все рветься, все, все літає, а вони тебе тягнуть і не покидають. За побратимами, каже, сумує. І заздрю їм, бо от якраз дима недавно воно вирили, буквально, там, може годинку назад. Вони готуються, вони отримують озброєння. Я кажу, так би я хотів би бути з вами. Згадуючи досвід, здобутий на сході, Олександр говорить, цього разу війну ускладнила ворожа авіація. Набагато. Артилерія ствольна, навіть в АТО там була, але таких серй... настільки щільних обстрілів не було. Ми зайняли один з районів, почали його отримувати і на другий день вже авіація, артилерія. Все підряд, все, що тільки могло бути. На лікуванні Олександр провів більше двох місяців та каже, поганого настрою в нього немає. Я знаю, що я там був по ділу. Я це одразу людям сказав, бо теж дуже за психологічний стан мій переживали, то вони питали, як ти до цього відносишся. Я кажу, що, ну, я ж не п'яний, на машині десь вдеревав зараз. Я кого пішов, задів. Я знаю, що це було правильно. Ну, так сталося, прилетіло, ну, нічого. Зараз у військового за кордоном перебуває дочка та двоє онуків. Їх він вивіз у перший день війни. І внуки, і вона дуже плакала. І, і от тоді я сам собі сказав, що вони за ці сльози заплатять. Олександр показує медаль захиснику вітчизни, яку вже під час повномасштабної війни вручав президент України. Після реабілітації військовий і надалі планує служити в Державній прикордонній службі України. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.